Hvad betyder det for dig at kunne game på lige fod med, med alle andre? Jamen, jeg synes, det er utrolig vigtigt i forhold til, at man føler en frihed, man måske ikke rigtig får lov til at føle, når man sidder bundet til en kørestol. At man ikke har samme frihedsgrader til at gøre lige, hvad man har lyst til. Men det kan jeg i gaming. Der har man bare friheden til at næsten være sig selv, og kan gøre det, som man kunne få dig og føle, at man er direkte græns af at man i kørestol, hvor at man, hvis man ikke havde noget, man kunne gøre selv, så føler man så meget hjælpeløs, og det gør jeg overhovedet ikke, når jeg spiller. Der føler jeg bare, at ja, jeg gør mig selv, og så er det kun mig selv, jeg kan skille ud, når det går helvede til. Hvordan fandt du ud af, at du kunne game lige præcis på den her måde? Jamen, det er helt klart en kammerat, jeg har, der hedder Jonathan, som sendte et link til en hjemmeside over i USA, hvor jeg så købte et System. Det er system, jeg har nu. Og så er bevægeknappen, når du kører rundt. Ja. Og så kan jeg skifte mellem de forskellige knapper Det er ikke altid lige overført. Og det virkede heldigvis og har fungeret fantastisk i forhold til hvad jeg kan med mit øh, nakke og sådan noget, fordi det er svært at finde noget, hvornår man kun kan bruge munden. Så ses vi jo til stor e den 22. februar og se mig teste nogen der kan spille med hænderne.